એક દિવસ કાગડા ને ભૂગાવી હતી એટલે ખોરાક નીકળી પડ્યું દર માંથી નીકળ્યો અને ધીરેથી જાતો ચડવા લાગ્યો ખાઈ ચૂકી છે કાવડો બહુ જ ઉદાસ થઈ ગયો અરે મારા ઈંડા કોને ચોર્યા એ ચોરને તો પકડવો જ પડશે આ જીપ પહ્યો અને પાછા ડા અને પાછા ડા ખાવા લાગ બાર નીકળ્યો પણ તેને બીજે વાર મારા ઈંડા જીવ લઈ લઈશું એના મિત્ર પાસે આવ્યો અને રડવા લાગ્યો શું થયું કેમ રડી ગયો છે એ ચાલા શાક માં બધા ગયો એક બોલ્યો હું તારી મદદ કરીશ મારી મદદ કેવી રીતે કરીશી બોલ્યું हाल ल જે રાજકુમારી પાછળ ફરતા ગયા કાગડો છે ને આપી હાર બઉ ખુશ થયો કેમકે એની મુશ્કેલી દૂર થઈ ગઈ હતી ધન્યવાદ મિત્રો તેના મુસીબતમાં મારી મદદ કરી થઈ ગયું